كثير منا يتساءل لماذا الناس يطوفون حول الكعبة لكن هذا المكان خالي من الناس لا يطوف الناس فيه ولا يصلي الناس فيه أبدا الذي هو على شكل نصف دائرة وهذا المكان هو اسمه حجر إسماعيل حجر سيدنا إسماعيل لماذا سمي بهذا الاسم فالحجر هو القسم الخارج عن جدار الكعبة المشرفة وهو بناء مستدير على شكل نصف دائرة كما نراه ويقع في شمال الكعبة المشرفة ويرتفع عن الأرض بقدر متر ونصف تقريبا يعني على نصف القامة الانسان والحجر هو جزء من الكعبة المشرفة من قواعد إبراهيم عليه السلام حيث قام سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ببناء الكعبة وكان بناء الكعبة يشتمل هذا هذا الحجر أيضا كان داخلا في الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة مرت على مراحل قبل أن نتكلم عن الحجر وعن الأحكام المتعلقة به ولماذا الناس لا يطوفون داخله ولماذا لا يصلون داخل هذا الحجر سوف نأتي إلى تاريخ بناء الكعبة ولماذا هي مبنية على هذا الشكل من طبيعة الحال أن الكعبة مرت على مراحل متعددة في البناء فالذي ذكره القرآن أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام قاموا ببناء الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أن السميع العليم ثم جاءوا ناس آخرون فبنوا الكعبة من بين هؤلاء الذين بنوا الكعبة وأعادوا بناءها قريش حيث عزمت قريش على إعادة بناء الكعبة ورفع بنيانها فقد كان بنيانها غير سامق يعني غير لم يكن مرتفعا مع عطب في الأخشاب وكذا فكان سبب هدمهم اياها يعني هدموا الكعبه ثم ارا ثم اعادوا بنائها بسبب انها كانت رضيمه حجاره مصفوفه فوق القامه فقط فارادوا رفعها وتسقيفها وكان البحر قد القى بسفينه على شاطئ جده لتاجر الرومي فتحطمت السفينه فكان هذا سببا شجع قريش على ان يعيدوا بناء الكعبه باستعمال الاخشاب أخشب هذه السفينة التي تحطمت في البحر ولما عزمت قريش على بناء الكعبة وإعادة بنائها فجمعوا لذلك مالا وأرادوا إعادة بناء الكعبة من جديد كانت مهدمة كانت مشقوقة كانت بناؤها ضعيف فلما أرادوا أن يعيدوا بناءها هابوا هدمها يعني قدروش يهدموا الكعبة لحرمتها عند الله ولمنزلتها عند الله عز وجل فقام أبو وهب بن عمرو المخزومي فتناول حجراً فوثب من يده فقال لا تدخلوا فيها إلا مالاً حلالاً طيباً ويروى هذا عن الوليد بن المغيرة فقد بدأ بنقضها بدأ الدم وهو يقول اللهم لم ترع اللهم لا نريد إلا خيراً ثم هدم ناحية من الركن وبدأ الناس ينتظرون ماذا سيقع للوليد في تلك الليلة قال فإن أصابه شيء فإن أصابه مكروه توقفوا وإن لم يصب بشيء أقدموا على إتمام وهدم الكعبة وإناء وإعادة بنائها فقام في الصباح ولم يروا به بأسا ولم يقع له شيء فأقدم الناس على هدمها يعني يتشجعوا على هدمها إلى أن وصلوا إلى الأساس إلى أساس قواعد إبراهيم عليه السلام فتوقفوا عند هذا الأساس وشرعوا في البناء فلما بدأوا بالبناء فقصرت بهم النفقة الطيبة عن إتمام الكعبة يعني المال الحلال قليل فقالوا ماذا؟ قالوا نبني ما تحتمله النفقة خلاص إحنا لا نكلف على أنفسنا ونبني ما استطعنا والباقي نجعله خارجا عن الكعبة ونحجر عليه حتى لا يطوف به أحد ولذلك سمي الحجر ومن هنا سمي حجرا كما ذكرنا فحجروا عليه وحموه حتى لا حتى لا يطوف الناس فيه ولا يصلوا فيه فأنقصوا من جهة الحجر ستة أذرع وشبرع بمقدار ثلاثة متر أي حوالي ثلاثة أمتار وربع وأداروا عليه جدارا قصيرا ليطوف الناس من ورائه وأحدثوا بعض التغييرات فيه فزادوا ارتفاع الكعبه الى تسعه امتار وسقفوها ولم تكن من قبل مسقوفه وجعلوا لها ميزاب من خشب وسدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي على مستوى الارض يعني كانت الكعبه عندها بابين عندها باب من جهه الغرب وباب من جهه الشرق فالباب الشرقي رفعوه على الارض حتى لا يدخلوا في البيت الحرام الا من شاءوا ويمنعوا من ارادوا وقد شاركهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البناء فكان يحمل معهم صلى الله عليه وسلم الحجارة ولما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود اختلفوا أهل قريش وقبائل قريش اختلفوا في من له الشرف بأن يضع الحجر الأسود في مكانه فكل يدعي حقية الشرف كلنا كلهم يقولون نحن لنا الحق في أن ننال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه وكادت تحدث حرب بين الأطراف وينقلب فرح التجديد إلى حزن المأساوي وإراقة للدماء وهنا اقترح أحد هؤلاء الزعماء وهو أبو أمية بن المغيرة اقترح عليهم تحكيم أول واحد يدخل عليهم فوافقوا وكان الذي دخل عليهم هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل البيئة وهو في ذلك الوقت كان عمره خمس سنة فلما رأوه قالوا هذا الأمين فقد رضينا به هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه ما الذي وقع وما النقاش الذي وقع في عندهم قال هلم إلي ثوبا دعا بثوب فأتي به فأخذ الحجر ووضعه في هذا الثوب ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوا جميعا ففعلوا فلما بلغوا به موضعه أخذه النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه، وهكذا وأد الفتنة بهذا الحل، العبقري من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الجدر، والجدر هو هذا الحجر إسماعيل الذي يسمى بحجر إسماعيل، فقالت له أمن البيت هو؟ قال نعم، قلت فلما لم يدخلوه في البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن قومك قصرت بهم النفق قلت ما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وذكر المؤرخون أن الخلفاء تتابعوا على إصلاحات في حجر إسماعيل يعني كل واحد يجدد فيه حتى أصبح بصورته الحالية التي نراها وفي عهد الدولة العباسية أراد الخليفة المهدي إعادة الحجر للكعبة أنه يدخل الحجر في الكعبة فنهاه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك قالوا: حتى لا تصبح الكعبة وحجر إسماعيل موقعاً للآراء والبناء والهدم، كل واحد يجي ويفعل فيه برأيه